اسميتي ايوب اخريف. نعم والمركز اللي كتشتغلوا في فريق نجم الساحل. الخامسه الدفاع وسط الدفاعي، فا.. نعم، وانت هو يعني بالنسبه للفريق ديالكم، كيفاش كانت تشوف المردوديه دياله في هذه المباراه امام راس سيتي؟ كانت مردوديه مزيانه ولعبنا مزيان و.. درنا الجهد ديالنا وكما والله. نعم. وبالنسبه لكم كيفاش كانت الاستعداد ديالكم لهاد الدوري الظروف اللي ساعديتو فيها يعني واش واجهتكم بعض الصعوبات بالاخص هذا ملعب كبير و كان عندكم ملاعب قربياك آه، يعني ربما الصعوبات كانت آه، يعني الكرهات اللي جعلتكم انكم تبقىو صعوبتني شنو دخلنا آه، ف... على الظروف آه، اللي استعددت لي اول مره كتفهمتي كتلعب في كامبو هدا كتجيك اشكال فهمتي كتجيك اشكال اللعبه و... لعبنا وخا هذاك لعبنا وزيرنا وهذيك ماشي مشكل. اه نعم. ما الخسارة ماشي مشكل ماشي الخسارة ماشي هي كل شيء راه لعبنا بعدا لعبنا بهمتي لعبنا بجود ديالنا بكله ماشي مشكل. اه نعم وبالنسبة لمرضودية اللاعبين كاملين يعني شنو يمكن تقول لاحظتي شي شي حاجة على سواء اللاعبين داخل الملعب يعني كيفاش شفتي لعبوا مزيان وداروا الجود ديالهم كامل ولكن اه نعم يعني في الميدان شني شني الصعوبات اللي انت اللي يعني داخل الميدان يمكن المدربين باه بويا خداف اللي يعني تكون كبعض الثغرات اللي يشوفها يصح مثلا ما يعني انتم اعتمدتوا يعني لاحظنا الشوط الشوط الثاني كامل انتم مدافعين آه. بالاضافه بالاخص غير في الدقائق يعني تقريبا في مسجل عليكم الهدف آه. الثاني خرجتوا يعني خرجتوا حتى الهدف مسجل عليكم الهدف الاول ملي كتخرجوا كيتسجل عليكم الهدف اه يعني كان حيتاش فهمتي كنا لابحنا الدفاع وكان الوسط ولكن الهجوم ما كانش اللي كان الهجوم ما كناش غنخرجوا بهذه النتيجه فهمتيني و و في السن ديال اللاعبين ديالكم لاحظنا بان عندكم عناصر باقا شويه فتيه يعني عناصر ربما حتى العمليه ديال السن لقيتوا ربما كاينه في فرق بين بينكم وبين السن ديال اللاعبين الاخرين ديال الفريق الاخر كاين الفرق كاين الفرق بزاف كاين الفرق بزاف، بحال راه كاين هنا فهمتي الدراري صغارين. هذه الصعوبات اللي واجهتكم ربما آه في آه في آه السن، هذا آه آه آه اللي غنسولك أنا يعني هذه مسائل تقنية، بالنسبة لمعدل السن ديال اللاعبين ديالكم، دي واش عارف معدل السن ديالكم؟ آه شحال معدل السن؟ 16، 17، 15. نعم، إذا ربما هذا العامل السن أثر عليكم في المباراة. آه آه, آه، آه، حتى الدراري كبار اللي ما ضدهم. وظروف الاستعداد والإكرات اللي واجهتكم وداك الشيء؟ نعم. وبالنسبه للمباراه اللي يعني شنو هي تقول الاصدقاء ديالك اللي بهذه النتيجه اللي كانت شويه مخيبه أربعة ل يعني الحصه يعني شنية ممكن تقول على هذه ان شاء الله نزيدو نضربو نضربو نزيدو نمشي نتقاتلو الله يخليكم ان شاء الله الخير نعم المدرب ديالكم المدرب ديالكم يمكن تكلمنا على كيفاش التوجيهات اللي وجهكم الا خاص نتوما خرجو من لازمين جوج صفر في الشوط الاول شنو هي التعليمات اللي عطاكم في المدرب دالواجب ديالو على اللعبه السميه دياله بعدها الله يخليك انا رابع المرابط اه واه رابع تفضل تفضل التعليمات التعليمات اللي عطاكم في في يعني في بين الشوطين تعمل مزيانة وطانب باعش دينا وكل شيء مزيانة كانت لكم توفيق في باقي مباريات الدوري وهذه ما هي مباراة وباقي مباريات يعني من لكم توفيق والمسار جيد في الدوري